Hola, espero que heu gaudit d'aquesta estona de retrobrament, de crear nous coneixements de, tant, de les noves persones dinamitzadores, de les noves persones recent incorporades en la xarxa Òmnia. I eh, nosaltres, com a programa Òmnia, ja sabeu quina és la nostra missió, que és treballar per la inclusió social, amb aquesta mirada comunitària utilitzant les noves tecnologies i totes aquestes accions que, que, que tenim o que desenvolupem al territori per millorar la qualitat uh, de vida de les persones, en fortir les vincles i, uh, o crear més xarxes en tots els sectors no serà possible sense les entitats gestores de, dels punts òmnies. Aquest espai és per donar pro, uh, el protagonisme de les entitats gestores i, seu, i uh, el, sobretot, dels projectes que estan desenvolupant i de quina manera es vinculen amb els Primer de tot, volíem agrair la participació de, de molts projectes que s'ha presentat, però no va ser possible de, per, la participació de totes les entitats gestores. Avui presentarem quatre, quatre projectes comunitaris de quatre diferents uh, entitats gestores de quatre diferents te, uh, territoris. Convido a, a pujar a l'escenari la entitat gestora Gentis de territori de de Girona. Aquesta entitat gestora gestiona tres punts i tenim, uh, és un exemple d'aquest binomi de col·laboració entre dues administracions, Generalitat, Ajuntament i Entitat sense Ànim de Lucre. Bé, bueno, fa una mica de cosa estar aquí davant, eh? Però... Eh, Bé, bueno, jo agrair l'oportunitat, em dic Tere Gómez, treballo com a referent territorial dels programes de Fundació Gentis eh, a la demarcació de Girona. Eh, agrair especialment a la xarxa Òmnia l'oportunitat que ens ha donat de, de poder estar aquí, ¿vale? I, i sobretot de, de poder contribuir en aquest espai. Eh... És un espai que sobretot diu entitats gestores, però és un espai que jo he volgut compartir amb la dinamitzadora perquè considero que ells són els protagonistes d'aquest moment. No? Gentis com a entitat és una um, entitat de tercer sector vale, que treballa per um, el que aquí veieu. Som uns serveis uh, especialitzats, formem part del grup Plataforma Educativa i la nostra, el nostre grau d'expertís és una miqueta l'acompanyament i la millora de l'ocupabilitat de col·lectius amb vulnerabilitat. No obstant, tot i que ens dediquem principalment a desenvolupar projectes d'acompanyament, eh, també tenim tot aquesta eh, tot aquest bagatge de projectes relacionats amb, amb, amb el desenvolupament de competències més emocionals, socials, l'acció comunitària, la formació, i evidentment aquí els Òmnia pues, juguen un un rol essencial. Eh, nosaltres, eh, com deia la l'ILCA, tenim representativitat a diferents territoris de la demarcació de, bueno, de, de Catalunya. Vale? Estem ubicats a demarcació Girona, Barcelona, Zona Maresma, Terres de l'Ebre i Tarragona. I els punts òmnia que gestionem estan focalitzats especialment a la demarcació de Girona. Ens acompanya la Mònica, que és la dinamitzadora del punt òmnia de Figueres, però també vull posar en valor la feina que fa en Xevi Felip al Punt de Girona Est, un barri de Girona amb un gran índex de població d'ètnia gitana i, per tant, amb, amb, un gran, eh, amb una gran tasca i feina de cohesió i de feina comunitària per incloure aquest col·lectiu a la ciutat de Girona. Els que coneixeu Girona sabeu que és un barri molt disseminat i, per tant, té moltes dificultats d'inclusió a la ciutat i a la Susana Bosch, com a dinamitzadora del Punònia de l'Escala, una realitat totalment diferent que, que, que està també fent una tasca excepcional. La nostra missió una miqueta és la d'aconseguir la inclusió d'aquests col·lectius amb vulnerabilitat, utilitzant, com us deia, tota la, tota la feina aquesta de la formació laboral com un motor de canvi per a la persona, però també centrant-nos en, en, en aquesta una mica responsabilitat social i, i compromís més comunitari amb els eh, espais que, que, que fem servir. Eh, els nostres punts tenen una tradició molt llarga, ¿vale? són, són serveis que porten molt de temps a eh, executant-se i estan tremendament consolidats en el, en el territori. Com a valors, nosaltres tenim un lideratge, treball en equip, sí que m'agradaria acollir una miqueta les paraules que ha comentat el conseller, de que les entitats gestores i entitats del tercer sector eh, som una mica participants d'aquesta promoció del canvi vale? i també abraçar amb, amb molt de gust eh, tota la xerrada que ens ha fet en Janís en relació a la transformació social, perquè penso que una miqueta les entitats gestores és el que hem d'intentar aconseguir, no? intentar ajudar als nostres equips a poder evolucionar més a nivell de fer millor la seva feina, que ja la fan excepcionalment, sinó també de, de poder contribuir a, a dotar-los de, de més recursos, i aquí és on penso que, que la xarxa també ens pot ajudar com a entitats gestores a gestionar molt millor tota la nostra tasca en aquest sentit. I no em vull entretenir més, hi havia moltes coses que volia dir, potser el pa, la, una mica la pausènica m'ha fet perdre una mica el nord, però la Mònica us explicarà les projectes que, que considerem que, que són interessants compartint el dia d'avui. Gràcies. Doncs bé, bon dia. Uh, jo de fet us parlo de dos projectes però en realitat un d'ells són quatre projectes. Per tant, haig de córrer molt. Uh, parlo dels minicontes de les tres paraules i del Brodant les violències. Uh, el primer uh, és una iniciativa pròpia que va sorgir durant la pandèmia, que, el confinament, el teletreball, vam començar amb el curs de català, eh, que, vam, que teníem que, uh, bueno, una de les activitats que fèiem dins del curs de català per persones grans que no han tingut l'oportunitat de prendre el seu idioma i que els hi fa vergonya escriure en whatsapp perquè tothom diu, ai quantes faltes. Doncs amb aquest grup vam començar una iniciativa, després d'aprendre a funcionar amb videotrucada i tot això i fer les classes en línia, a fer un conte, va fer dos contes que en principi eren sobre dos temes que ens encoixaven molt en aquell moment. Un eren les persones grans que van viure la pandèmia en les residències de gent gran i l'altra era els petits en el seu retorn a l'aula Eh, després dels mesos de, de confinament. Eh, el primer, que és el d'il·lusió eh, de viure eh, bueno, i després perdó eh, d'aquests eh, contes exquisits que són aquesta primera iniciativa eh, es diuen exquisits perquè venen de la tècnica del cadàver exquisit eh, van sortir els minicontes de les tres paraules que van derivar en aquesta nova iniciativa que ja portem sis edicions des de 2021 i hem escrit, ja veieu, bé, bueno, d'aquest moment ja se n'estan escrivint més, per tant, aquesta xifra ja no és real. D'aquest projecte em va sortir també les lectures compartides que fem conjuntament amb Càritas, amb els de català inicial, amb persones nouvingudes que aprenen a fer català, per tant, l'intercanvi entre persones d'aquí catalanoparlants i persones nouvingudes doncs eh, aquí aquesta l'ajuntar-se doncs era molt interessant i finalment es va derivar també amb els contes il·lustrats que són en el taller de creativitat apuntades eh, les dones de costura que fan mil de coses diferents eh, van eh, construir amb algun dels minicontes aquests que havíem escrit de les tres paraules el van il·lustrar a través d'agulla i fil i teixits i etc. Um, els participants, hem tingut participants de, de, de, de diferents cursos del PUNÒMIA perquè en els en minicontes, en els contes exquisits, en tot plegat eh, hi han participats, pues, els que feien GIM feien il·lustracions amb GIM, el els que feien Ofimàtica feien il·lustracions, bueno, en fi, Eh, I han participat de diferents cursos. Després també eh, en el segon eh, compte exquisit hi van participar els nois de l'assignatura de projectes socials eh, de, de l'Institut Alexandre d'Olofeu i també 200 nois i noies en els quals se'ls hi va fer una enquesta sobre aquest retorn a la a les aules. Val? Uh, després també els 12 participants que han, uh, que han estat que han vingut del curs de català inicial i els 5 participants del taller de creativitat apuntada. Uh, bé, el com, doncs, els contes exquisits, cadàver esquisit, ja sabeu quina tècnica d'escriptura creativa és i si no ho busqueu i, i ja ho sabreu. Uh, uh, I els minicontes ho fem a través del grup de WhatsApp, envio tres paraules a la setmana, uh, els minicontes envenen retornats per privat, cosa que ells no veuen els minicontes dels companys fins al final del trimestre, que són una publicació... I a eh, les lectures compartides ho hem fet en diverses sessions, lectures per parelles i lectures col·lectives, i els contes il·lustrats, doncs, bueno, eh, des de fer un esbós, buscar imatges, confeccionar la peça i després fer-ne un vídeo-presentació. Eh, eh, amb aquests minicontes, a part de, de compartir aprenentatges, experiències, desenvolupar l'escriptura creativa, hem descobert també el voluntariat de la llengua perquè que venen i no parlen el català. Doncs anem a ensenyar-los a parlar català i per això vam fer lo de les lectures compartides uh, i tindrem noves edicions. que n'estan escrivint ara per tant i ens agradaria molt poder-ho publicar. Us ensenyem una, un dels vídeos en el que recull un dels eh, minicontes il·lustrats. Doncs eh, no sé si dóna temps, perquè si he d'explicar lo de Brodant les violències no donarà temps. Ja ho veureu a la pàgina web de la xarxa. Teniu tots els vídeos de tot, d'acord? ¿vale? Eh, el segon projecte, Brodant les violències. Brodant les violències no va ser una iniciativa pròpia, sinó que va ser una iniciativa eh, del CIE de Figueres i el CIE de l'Alt Empordà i ens vam assabentar a través d'una de les participants que va passar pel PUNOMNI i ens va dir, ei Mònica que fan això, eh, raudes i velofes amb nostres agujes, vam anar a cosir el que calia. El que pretén aquest projecte és la sensibilització envers les violències masclistes a través de la tècnica del brodat. El primer any vam fer brodats, aquí com podeu veure, brodats de trossets de roba de 30x30, tema lliure, cadascú va escollir el que volia brodar. Uh, van haver-hi 117 brodats, van participar nois i noies, dones de tota... Bueno, aquí ho podeu veure. Uh, I uh, el 2022 vam fer aquesta pancarta, totes les entitats, els instituts i així van crear una pancarta uh, amb lletres brodades de 25 per 25, i vam fer aquesta pancarta. Aquesta, això és el balcó d'allà de, de l'edifici on està ubicat el, el punt òmnia. Uh, val uh, això mira, seguimsin. No. <laughs> I uh, bueno, que el, el, amb aquest projecte de brodan les violletes, l'úúnic que ha sigut el, el, el, la xarxa que s'ha creat a través de les mans de, de tantíssimes dones, nens, noies eh, que mai moltes d'elles havien agafat una agulla i que han alçat la veu totes. Uh, per uh, lluitar contra les violències masclistes que malauradament caldrà seguir fent-ho segurament el proper eh, any no haurem de tornar a fer. I, eh, i n'ha sortit una altra derivada que se'ns han encarregat una pancarta per la taula de... contra els maltractaments a les persones grans. Per tant, aquest any que ve ja en farem dues pancartes. O sigui, eh, sempre que eixen, es desenvolupen, es ramifiquen. I, i el bonic d'aquests projectes és precisament això, que són completament transversals, que surten més enllà d'Alponòmia, que es connecten amb molta gent de, de, de la ciutat i que és això el que fa la veritable xarxa i que molts d'ells haguessin volgut estar avui aquí i que no han pogut i sobretot a part de l'entitat i de la xarxa vull agrair-los amb ells perquè inclús en el teletraball, han estat allà, m'aprenent amb dificultats i com, esto, com funciona i tot això, però hem seguit treballant i fent-nos costats en èpoques que ens ha tocat viure molt dures i ja ho sabeu fins aquí. Donem les gràcies. El segon, el segon projecte que ens presentaran és la entitat gestora Casau dels Infants. Aquesta entitat gestora va ser una, entitat, una de, la, de les primeres col·laboracions en el programa una de les primeres col·laboracions en programa òmia de 1999 però uh, especialment uh, presentaran el projecte comunitari que tenen en Betzaida i aquests punts òmnia uh, es va adherir a la nostra xarxa en 2015. Hola, bon dia. Um, Bé, bueno, jo soc l'Iñigo Alcorta, sóc el dinamitzador del, del Punt òmnia de la Betzaida de Badalona i eh, la Elena Bon dia. bon dia, ara. Eh, jo soc l'Helena Areu, soc educadora del Casal dels Infants, del programa Rumb la Feina. El projecte que venim a presentar avui es diu Donat Plus. Um, va sorgir aquest any, bueno, 2022-2023, al curs, i molt resumit, doncs és un curs per a la inserció, la inserció perdó, al món laboral de les eh, dones no vingudes amb càrregues familiars. Ara explicarem quales són les, els objectius i com va sorgir i tot això. ¿vale? Mal. Per què vam pensar en aquest projecte? Aquest projecte persegueix diferents objectius. Eh, bueno, que aquí els veieu els veieu especificats. En primer lloc volíem millorar l'autonomia no només dins de l'àmbit laboral, sinó també en el dia a dia d'aquestes dones, en eh, el metge anar a fer la compra, fer gestions, etc. Volíem millorar les seves competències lingüístiques, perquè són noies totes elles nouvingudes, eh, amb una llengua materna, amb sí, se una llengua materna que no és ni el castellà ni el català. Volíem acostar-les al món digital, perquè bueno, totes elles tenien molt poquets coneixements de, de tema de noves tecnologies en general. Volíem mostrar-los el mercat laboral eh, actual del nostre país, de Catalunya, perquè el coneguessin, perquè tenen molt poqueta experiència laboral. I... També volíem crear una xarxa de suport i vincles entre totes aquestes dones, perquè moltes estaven acostumades a relacionar-se només amb el seu nucli familiar proper i d'aquesta manera coneixerien altres noies que es troben en una situació similar a les seves. El projecte s'adreça a 15 noies, 15 dones, són 15 places les que hi ha, són totes elles noies nouvingudes de diferents països, amb molt baixes competències idiomàtiques, tot i que puguin portar anys en aquí, eh, no han practicat ni el, el castellà i no tenen un nivell molt baixet. Competències digitals ens trobem amb el mateix i eh, totes elles tenen nulla experiència formal al nostre país. Algunes han treballat al país d'origen i altres han fet aquí alguna feineta, però majoritàriament sense contracte. Bé, bueno, el projecte, ara aquí ens veiem a, a l'Helena i a mi i a l'Iñigo, però el projecte, la col·laboració es fan de tres eh, projectes del Casal dels Infants de la Betzaida. El primer és l'Espai de Llengües, que bueno, fins ara ho feia la Violet Ferrer, ara s'ha incorporat la Nahual. Eh, després l'Helena amb el Rumb a la Feina, que és un programa d'inserció laboral que del Casal dels Infants de Badalona, i després l'Omno, el Punt Òmnia de la Betzaida, que és més tot el tema de digitalització. I, i bueno, és un projecte a tres, a tres bandes. Com va sorgir? Això és una mica les etapes del projecte de, des que es va pensar o es va proposar fins que ja vam començar. La proposta va sorgir quan vam veure la necessitat que hi havia al barri de les dones aquestes que quan es quedàvem amb el fill a casa o la filla a casa, després, quan ja començaven a anar a l'escola, continuaven quedant-se a casa. Són famílies que normalment tenen una necessitat econòmica molt gran i només hi ha el sou del, del, del marit, normalment, i necess... Bé, vam veure que eh, aquestes dones podíem no només quedar-se a casa amb els fills, sinó anar també a treballar i així doncs, poder compaginar les, les dues coses. Hi havia un projecte abans que es deia Donat que només era de dig digitalització per a, la, per a les dones i vam veure, junt, eh, juntament amb, amb Rumba i amb i amb l'espai de llengües, que podrien fer alguna més conjunt i més doncs, un objectiu més clar. No? Pel que fa a la planificació, eh, el projecte va començar a mitjans de novembre i segueix un calendari escolar. Això vol dir que està previst eh, la finalització de la primera tongada pels voltants de juny, pels voltants de Sant Joan. Eh, està pensat el terme de dilluns a divendres, tot i que les dones tenen classe de dilluns a dijous. I concretament fan... Eh, dimarts i dijous amb l'Iñigo al Punt Omnia, fan eines digitals, dilluns i dimecres es va començar fent aula de llengües, castellà, amb la Bayo Letià, amb la Nahual, i a partir del mes de febrer, quan hem considerat que ja tenen un nivell mínim suficient de castellà, hem passat a fer només un dia de castellà, que és dilluns, i els dimecres comencem a fer àmbit laboral, que és començar a preparar una miqueta, a poc a poc, sin prisa però sin pausa, la seva futura inserció al món, al món laboral. El tema de la difusió, com ho vam fer? Um, vam fer difusió a diferents entitats que hi havia al barri, eh, també amb projectes del propi casal, del casal de la Betzaida, i eh, també amb bueno, serveis socials i tal. Era important també, vam fer un cartell, que després ho veurem, que clar, aquestes dones no tenien eh, nivell de, de castellà ni de català, doncs també fer el cartel en urdu i en àrab, perquè eh, bueno, si, si estem intentant que aprenguin castellà i català i fem un cartel en castellà i català, pues, eh, no, no ho entendrien la majoria d'elles, i ho hem fet també en urdu i, i en àrab. Pel que fa a les inscripcions, nosaltres, totes les dones, abans de començar el programa, Eh, ens hem assentat amb elles individualment i hem fet bueno, doncs com una petita entrevista, podríem dir, per conèixer millor la seva situació i conèixer com estan i de què partíem. Eh, hem fet inscripcions individuals i també destacar que en aquest programa eh, és un programa on també hi ha, poden haver-hi entrades i sortides. M'explico, eh, la situació de les dones pot anar canviant al llarg de l'any, no? poden trobar feina, poden tenir temes personals, poden marxar a viure a un altre lloc i podem tenir baixes, això és una realitat. Aleshores, dins d'aquestes 15 places que tenim també es contempla que eh, si puguin adherir dones, mmm, diguéssim, quan hi hagi començat el programa. Val? Per això les inscripcions, bueno, ara ja no tenim tantes perquè tenim un grup bastant estable des del principi, però sí que encara, no? si hi ha alguna baixa, pues es pot adherir a alguna altra noia al programa. I després, per últim, l'última etapa, que és el let's go, el Somi i anem a fer les classes, anem a fer el curs ja eh, doncs més enllà. No? Ara veurem una mica el que és la planificació que parlàvem abans, no? com la part tronja és eh, el castellà, la part blava és el, el TIC, al principi fèiem... Eh, castellà, perdó, sí, castellà i tinc només i després ja ben afegir la part laboral. i ha tutories també i cada divendres fem una, una reunió als, bueno, als educadors, als professionals, per parlar una mica de com va i, i com van tirant. Aquí podeu veure el cartel, aquest és el primer cartel que ho va fer, no? pues parlar una mica de què és, de per aquí i després en els diferents idiomes que, que hi ha. Ja ho parlem després, podeu veure que, que vas ficar castellà i català, ara mateix només fem castellà, després ho explicarem, no us preocupeu. Vale, la part de llengües, la part de llengües um, estem fent castellà perquè vam pensar que la idea era fer castellà i català. Clar, les noies quan venien no tenien gaire res de, de nivell. Doncs vam pensar que començar a donar les classes de castellà i català a la vegada eh, parella ser una mica liu. Doncs vam decidir primer fer castellà i després ja, una, una vegada ja comencem una mica més, ja tinc una base del castellà, doncs començar ja amb el, amb el català. Val, pel que fa a la part laboral, eh, nosaltres contemplem cinc fases. La primera és eh, desenvolupar competències personals, que aquestes competències personals els hauran de servir no només per l'àmbit laboral, sinó, com dèiem abans, per millorar l'autonomia general en el dia a dia. Coneixer el mercat laboral, conèixer els seus drets i deures, eh, doncs què és un finiquito, què és una nòmina, què és un contracte, documentació començar a preparar un currículum i eh, una carta de presentació, conèixer portals de feina, els que inscriure's, començar a fer autocandidatures i, a eh, la darrera fase, pues, enfrontar-se a una entrevista de feina. No? Amb això pues, també està pensat fer simulacres, d'entrevista de feina i una miqueta posar-les en situació real. A la part de digitalització, que, que fem bé bueno, el punt d'Òmnia, a... La idea és començar per la informàtica bàsica, no? eh, hi ha diferents nivells i, i s'ha de... de bueno, I és informàtica bàsica com encendre un ordenador, com fer servir el ratolí i després anar a poc a poc amb la mecanografia, que comencen a escriure una mica més ràpid i una mica més de forma efectiva i, i tal, paral·lelament amb, el, amb llengües. Eh, Drive e-mail doncs perquè tinguin una mica control i puguin eh, començar a guardar doncs, el currículum, aquest tipus de coses. Administració pública, no? el tema clave digital, clave pin, yeah. tot aquest tipus de coses. I per últim, ja paral·lelament amb Rumba, bueno, amb, amb inserció laboral, doncs, tema currículums i, i portals de feina, no? Com, on trobar el, el, les ofertes. Vale. Què és el que nosaltres creiem que és el valor afegit que pot aportar aquest projecte? En primer lloc, eh, nosaltres intentem molt, és un projecte viu, nosaltres intentem adaptar-nos a les necessitats de les dones tenint en compte la realitat, per això un exemple també el que ha dit l'Ínyig del català i del castellà, això pot comportar que a vegades provisionalment ens podem desviar no?, de del que inicialment havíem pensat, tenir en compte per exemple un calendari escolar, contemplant festivitats escolars perquè són dones amb fills que van a escola, en segon lloc, eh, bueno, el segon i el tercer aniríem molt junts perquè es refereixen molt a aquest projecte de tres potes. No? La part de digitalització, que la lidera el Punt Òmnia, la part d'inserció laboral i la part d'aula de llengües. Som tres programes que en principi treballem en amb ambits diferents que ens hem ajuntat per crear no? el, el projecte Donat i creiem que això aporta doncs, una expertesa també major. Un treball coordinat entre les tres potes i, evidentment, molta comunicació constant i anar una miqueta a una i a la mateixa direcció. Per això també cada divendres fem les reunions de coordinació. I després, per últim, no? com treballem la perspectiva de gènere i la, i la digitalització. A uh, La perspectiva de gènere, al que parlàvem abans, aquestes dones, si no hi havia un joc en el que poguessin anar i poguessin començar a fer aquest tipus de coses, vam detectar que normalment es quedaven a casa ja eh, per vida. Um, els homes on els que treballaven, les dones es quedaven a casa amb, amb els fills i per això no s'han de quedar a casa. Això era la primera part i la segona, una xarxa de dones, perquè també que dèiem, eh, es queden a casa i només les eh, seves xarxes en l'àmbit familiar. Ara mateix eh, les dones, moltes, venien soles i, i hi ha una xarxa, arriben juntes, van juntes moltes vegades, Eh, bueno, i estan fent pues, una mica de, de xarxa. Eh, I tema digitalització, pues, trobar el realment necessari. Eh, vam pensar que clar, fer un curs d'informàtica, com si hi haguéssim així, per fer un curs d'informàtica, pues, teníem que saber quin era l'objectiu eh, específic, per què volíem fer un curs d'informàtica, eh, i era pues, no, pues, per, perquè quan comencin el món laboral guessim pues, tant trobar feina com pues, enviar mails i tot tipus de, de coses. I després bueno, a on volem arribar si és realista o no és realista. Això ho estem mirant amb, a medida que a mida que vam fer el curs i, i ja estar moltes, moltes gràcies. Moltes gràcies. a gràciesme. <laughs> El tercer projecte que presentarem serà de l'Associació de les la Persones Participants Àgora del barri de Barneida, de Barcelona. I aquest projecte és de Zinfoen. Bon dia. Bon dia. Nosaltres venim de, del Punt Omnia, de l'associació Agora. Eh, aleshores el meu nom és Carla Harque. jo soc tècnica de l'entitat gestora i també venen amb mi eh, dues persones més, que són el Sergio Mataran i també el Javier Buñuel, que eh, un és col·laborador i voluntari i l'altre és participant del projecte. A aleshores començaré jo explicant una mica de què trata el projecte des Infoen i després ells explicaran la seva experiència. Aleshores, aquest és un projecte europeu que fem, eh, nosaltres implementem a la, al Punt Òmnia d'aquí de, de Barcelona, a, allà a Àgora, però que també s'està implementant a Itàlia i a Bulgària. I a més a més, també fem amb col·laboració amb una federació de, que es diu FACEPA, d'entitats culturals i d'educació de persones adultes i amb l'Associació Europea d'Educació de Persones Adultes. Aleshores, del que tracta és de desenvolupar les capacitats mediàtiques, digitals, no? de manera que eh, les persones participants tinguin les eines per poder contrastar la informació i així doncs, poder combatre la desinformació. No? I d'aquesta manera doncs, poder participar, tenir més eines per participar també en la, en la vida eh, comunitària. Aleshores, això com ho fem? Doncs eh, ho fem tra no dues actuacions educatives d'èxit, eh, que les actuacions educatives d'èxit van ser identificades en un projecte del sisè programa Marc europeu i que va ser un projecte seleccionat eh, l'únic de ciències socials entre els deu millors de tot el sisè programa Marc, en el que es van identificar una sèrie d'actuacions que eh, milloraven tant l'aprenentatge instrumental com la solidaritat Eh, entre, entre les persones, no? a més, en tots els nivells educatius, en l'educació de persones adultes, però també en tots els nivells educatius i tots els contextos en els que es va investigar, que per tant sabem que són transferibles. No? I concretament apliquem dues en aquest projecte. Una són els grups interactius i l'altra són les tertulies dialògiques. Aleshores, en un primer moment el que fèiem, perquè es va, en aquest curs va ser l'aprenentatge de les TIC, no? totes aquelles eh, eines o capacitats que es per poder buscar informació, no? tant a nivell d'evidències científiques, per exemple, però també, doncs, què diuen els mitjans, que diuen els moviments socials eh, i tot aquest tipus de coses. I això ho fèiem en aquests grups interactius, que són grups heterogenis, eh, petits, que el que fan és atarujen, vull dir, barrejats tant a nivell d'una eh, doncs persona que sap més amb una que sap menys, no? o també de diferents procedències culturals, si és que n'hi ha, vale? de manera que s'ajudin entre ells. A la teora sempre hi ha una persona voluntària en cada un dels grups que el que fa és dinamitzar les interaccions de manera que tothom pugui participar, no? i que realment doncs, el que vagin fent es basi en el diàleg i no en qui... Mm, parla més, no? en qui té menys vergonya i aquest tipus de coses. Vale. Eh, I aleshores després una vegada aquesta fase era més d'aprenentatge de les TIC, eh, ja estava feta, doncs van començar a posar-ho pràctica decidint temes que a ells els interessaven, que en aquest cas doncs, van ser sobretot temes relacionats amb la migració, no? temes de relacionats amb el racisme i aleshores quins, quina informació hi havia als mitjans, quina informació hi havia, a, per exemple, a les xarxes socials i a partir d'aquí doncs, poder contrastar aquesta informació. No? I si eren rumors, si eren boles, bolos no? o eren evidències. Ehm, aleshores, a partir d'aquí, una vegada havien fet aquesta recerca d'informació, triaven o imatges o algun article que haguessin trobat eh, amb evidència i feien una tertúlia, que de què es tracta és de, doncs, amb tons de paraula, anar comentant o algun fragment d'un text, d'un article, o anar comentant sobre les imatges i així a través del diàleg doncs, superar aquests humors. No? En aquest cas, sobretot de, de temes doncs, de migracions i de, i de racisme. I tot això ho fem doncs, al Punt òmnia, que si es veu a la fotografia, no, està posat d'una manera que és amb els ordinadors, eh, diguem, eh, no a la paret, sinó mirant-se els uns als altres, perquè això facilita que realment puguin treballar en grup i ajudar-se. No? Perquè si estan com mirant a la paret és molt més complicat. Eh, I bé, bueno, tenim els nous ordinadors AID de l'Òmnia, eh, a part de, de la xarxa wifi i una, i una peça digital. I ara dono el pas al Sergio que es voluntario y nos explicará la su experiencia. Eh, hola, buenas. Eh, bueno, cuando cuando la, la entidad gestora nos propuso a, a los voluntarios de omnia este proyecto, bueno, realmente nos pareció una, una idea interesante porque era lo que realmente los participantes estaban demandando. Eh, bueno, nuestro rol eh, como colaborador Eh, fue la formación del, del personal al cargo del proyecto eh, en cuanto a las necesidades y preferencias de los, de las personas que asistían a, a las clases del OVNIA. Eh, fue una experiencia bastante buena, eh, enriquecedora, eh, trabajar eh, con la metodología de los grupos interactivos eh, y poder salir del rol de profesor a, a contribuir al voluntariado... ...y para favorecer la interacción entre, entre las personas que, que hacían el proyecto. Eh, también nosotros eh, realmente aprendimos a, a pensar de manera crítica eh, utilizando las plataformas que nos, que nos pusieron a, a, bueno, que, que, que, nos, que nos enseñaron porque también aprendimos nosotros y y, bueno, y luego eh, cuando acabábamos la, la sesión hacíamos unas tertulias, Eh, como ha dicho Carla antes eh, sobre lo que habíamos encontrado artículos eh, que habían encontrado los participantes eh, buscar eh, evidencias científicas nóbulos y, y bueno y de manera crítica pues eh, a veces cambiabas el pensamiento de, de una cosa a, a, a lo que realmente tú pensabas y bueno y sería interesante que este, este proyecto se implementara en los cursos omnia Eh, porque realmente para poder llegar a mucha más gente y, y bueno, que, que la gente pueda tener un, un, unas herramientas donde poder decir esto es cierto, esto no es cierto o pensar de una manera más crítica. Y ahora os paso con Javier, que fue uno de los participantes y que nos explique su experiencia. Bon día. Yo con participantes, de los otros cursos que implantecen Sergiu és un de, dels profes, eh, a veure, eh, tenen un sistema molt maco, molt maco perquè fan treballar a la gent conjuntament. Llavors, això què permet? Permet que quan a un se li passa alguna cosa, l'altra de seguida ja t'està ajudant, t'està dient, escolta, gru, anem a buscar-ho per aquí, anem a buscar-ho per allà. I inclús ens enterem de, de moltíssimes coses perquè tu no, no ho saps tot llavors pues, ha sigut un, molt, molt, molt interessant. Eh, després, eh, per contrastar, per contrastar nosaltres no, no teníem ni idea com, com caminar. I bueno, els ulls que ens arriben eh, en tot temps, doncs ens agradava, ja mica en mica ens agradava anar ficant-se per a veure si és veritat, a veure si, si no és veritat. I, bueno, tècnicament eh, era molt, molt, molt, molt positiu. El sistema de treball, ja ho he dit abans, el sistema de treball eh, és un sistema que ja ho fan les classes d'Òmnia. Eh, treballen d'aquesta manera, del de, de partícipes, el profe no és el profe. Eh, el profe és un més perquè de tant en tant també aprèn del dels alumnos, inclús aquesta mateixa setmana han tingut un xaval que ens ha ensenyat cosetes que... Que no en sabiem però bueno, eh, em vaig enterar d'aquest curs i de fet pues, em vaig apuntar vamos rapidíssim les tertúlies, les tertúlies, sí, després de, de totes les classes ja era el que més perquè em ajudaven a consolidar tot el que havíem fet a part de que hi havia molta gent però vai moltíssim diferent de, de, de moltes etnies inclús. I allò ajudava a entendre, perquè tenies el tracte directament amb la persona i allà ajudava a entendre el que tu pensaves que havies escoltat, però ho feia més de cara a la realitat. Ho veies, ho tenies una mica més clar com eren les coses. No és que t'expliqui la teva veïna, oh, hòstia, és que això... No que una persona be de, de tal país o be de, de tal escola i sàblo que ja hi ha, ha dintra. I bueno, pues eh, les turtulies eren fabuloses, fabuloses. L'experiència ha estat una gran experiència formar part d'aquest curs. Bueno, estic esperant un altre. <laughs> estic esperant un altre no igual o que si sembli, però Sergio que és un profe magnífic ens ajuda molt, ens explica, ens, ens... Bé, és que està fora de les hores de, de que li toca, perquè no és un profe, és un company, és un amic, és una mica de tot, una mica pare. No. Hem donat, de donar les gràcies a Òmnia per aquest programa a l'espai on s'ha impartit els eh, voluntaris, els tècnics. No sabien... Molt, molts de, dels que hi havia no, no sabien ni lo que era, molts programes i les eines que tenien, les eines que tenien és que les anaven descobrint, ostres, com pot ser que, que ara dintre de, de, de poc ja, ja sabré navegar per per internet o inclús eh, hi ha un altre Google, eh, mils, mils d'eines que, que hi han, que fèiem, bueno, que al·lucinessin nosaltres, perquè l'aprenentatge era, era molt, molt més maco, molt més maco. Solsament això, gràcies. Gràcies a vosaltres. Sí? Sí, no? I, I, el I el quart projecte que també ens presentaran la entitat Uh, col·lectic que també és un projecte europeu i també la diferent, com, com podeu veure totes les entitats que s'ha presentat cada, cadascuna és cada, uh, tan diferent uh, però, a part de, però són entitats arrelades al territori amb un coneixement gran de les necessitats que tenen en el seu territori Endavant. Hola, eh, bona tarda. Jo sóc la Sara, soc de, de Col·lecti, que som una cooperativa que treballem per la tecnologia eh, social. Eh, també en gestionem el Punt del Raval. I, i ben vinga a parlar-vos d'un projecte, que és el Weming, eh, que és un projecte europeu que nés l'any 2018 està finançat pel fons d'asil i migració de la Unió Europea. I veure, perdó, ja està. I, I el projecte original té per objectiu implementar com un model d'integració una mica pioner a, a Europa. I perdones, sobretot em perdones, en condició de migració i, i refugi, no?, i veïnes de Barcelona amb aquest objectiu de, de trencar, sobretot, a la breixa digital de generar les tecnologies, no? Eh, això ho fem... Eh, perdó. Sí, aquí. D'acord. Eh, les activitats, sobretot el projecte original, tenien molt en compte aspectes socials, aspectes, aspectes també tecnològics, educatius i professionals d'aquesta inclusió social digital. Eh, I també, en un primer moment, volíem generar un espai d'aprenentatge entre, entre iguals perquè dones de diferents cultures poguessin aprendre unes de les altres. Eh, és veritat que, tot i ser un projecte internacional, Eh, La importància del projecte era aplicargui o poder respectar no, a nivell metodològic eh, els processos d'aprenentatge d'aquestes dones. No? I, i poder a, poder una mica eh, treballar des del seu propi nivell educatiu, és al seu propi com, com nivell no, d'aprenentatge. I quan es, va, quan es va acabar aquest finançament eh, europeu, Col·lective van decidir eh, continuar amb el projecte i adaptar-lo una mica al nostre, al nostre territori. No? Eh, això com, com ho fem? Ho fem des d'una de triple mirada, eh, una mirada eh, comunitària, no? perquè treballem amb les xarxes comunitàries, amb entitats al territori, com, com Taules a Dones, entitats que també treballen el tema de de dones i tecnologies al barri i grups també d'acció comunitària al barri al districte. Eh, també ho fem amb una mirada tecnològica perquè l'objectiu també és trencar aquesta eh, bretxa digital no?, de les dones a les tecnologies i, i bueno, sobretot fer-ho fer també com, com als principis de, del programari lliure no? I, i amb l'objectiu de trobar feina, amb l'objectiu d'empoderar-les també per relacionar-se amb l'administració pública i poder i poder ser útils per a elles mateixes no? I, i per les seves pròpies famílies. I també ho fem des d'una mirada feminista, perquè ho fem amb un presentatge entre iguals i des d'una mirada també com intercultural i, i comunitària. I ara la meva companya, Lady us explicarà una mica exactament com, com, com apliquem tot això en el dia a dia del projecte. Bon dia, jo sóc la Lidi Pazmiño. Us explicaré una mica i amb la continuant amb el que ha explicat la companya Sara. Doncs el WebInn, com he explicat, és un projecte europeu. Llavors, quan es va acabar això, nosaltres el que vam fer és mirar el que tenim al nostre entorn, el territori, aterrar-lo i fer-lo nostre. No? Llavors, aquest projecte aposta per l'aprodurament de les dones, millorant la ocupabilitat a través de l'aprenentatge de les TIC. Ho fem perquè generin xarxa entre elles i també conjuntament amb el barri, que també és un altre objectiu de la nostra òmnia. Llavors, el tema de les participants, nosaltres ens adrecem a dones migrades, refugiades i també veïnes de la ciutat que estiguin interessades en aprendre sobre les noves tecnologies. El fet que les formadores siguin dones, que per això nosaltres és superimportant, fa que trencar amb els estereotipos culturals i patriarcals que encara existeixen en la nostra societat, malauradament. Eh, com a la xarxa comunitària, nosaltres participem de manera activa, sobretot per crear vincles, noves sinergies, amb la finalitat d'enfortir-nos, no nosaltres com a punòmnia, sinó també amb la comunitat en si. Llavors, també fem de pont entre la comunitat i les participants del projecte. Estem en diferents taules comunitàries, com a la Comissió Digital del Grup d'Educació Comunitària, i també estem molt actives a la taula de dones del nostre barri. A la formació tenim tres tres franges, la capacitació digital per l'ocupabilitat, que fem dos grups l'any, el taller de disseny i impressió 3D, i com a novetat hem incorporat un tastat de ràdio. Això va sortir d'una col·laboració amb una entitat del barri que tenien un grup de dones que volien expressar les seves vivències i ho volien fer en mode d'àudio. Llavors, com nosaltres tenim una ràdio col·lectica a l'entitat, vam decidir donar-li espai a les dones i que expliquin les seves vivències. Després també, de manera transversal, promovem l'aprenentatge de les eines digitals entre iguals perquè es puguin ajudar les unes a les altres. També ho fan eh, perdó, promoure un espai de confiança i de proximitat amb el grup. I intentem també generar un espai adient perquè un vincle de confiança, de proximitat i d'ajuda mútua també sense que nosaltres, les formadores, intervenguem massa en el moment en què elles estan, estan parlant. També, millorant i promovent l'ocupació, cerquem sobretot eines que per elles realment siguin d'utilitat, no només per nosaltres sinó per elles, i també la participació activa en la comunitat. L'any passat vam col·laborar amb la taula de dones pel 25en, amb les quals diferents zones diferents entitats explicaven les seves vivències a cara al públic. El projecte porta més de quatre anys al nostre barri i hem arribat a més de 500 dones. Tenim molts casos d'èxit, però explicaré una amb el qual es reflexa molt bé el tipus de participants que tenim. Eh, una dona jove amb un nen de quatre mesos no tenia feina. La feina que tenia era molt precària, tampoc tenia cap suport ni familiar ni econòmic, llavors buscava algun tipus de formació. Nosaltres vam obrir les portes del Punt vam explicar el que fèiem, ella estava molt interessada i... Quan acabava els seus objectius, que era estudiar i obtenir feina, viria i tornaria. Va passar dos anys i just eh, l'any passat, quatre mesos abans de, de tancar l'any, va venir a explicar-nos com s'havia superat. Finalment havia estudiat un grau superior amb èxit. Ho va fer durant la pandèmia. Va poder, tots els coneixements que havia adquirit a la formació, els va poder fer i estava molt contenta perquè també va obtenir feina del mateix grau que va estudiar. Llavors jo crec que aquestes vivències que nosaltres com a dinamitzadors del Punt veiem cada dia i ajudem, és molt important que seguim tenint aquesta visió d'ajudar la gent i que sobretot la gent sigui al centre dels nostres projectes, perquè sense això no som res. I moltes gràcies a tothom. Ara eh, volia demanar que un representant de cada entitat eh, que ha presentat el projecte puja a l'estinari per a, to a torn de paraules i com us sentiu més còmode, podeu seure. Tenim alguna pregunta? Les presentacions han sigut tan flash, tan flash eh, que... o tan ràpides. <ríe> <ríe> És que m'han anat molt ràpid de temps. No? Sí, sí que tenim una pregunta. Hola, bon dia. Eh, la meva pregunta pels companys del Casal. Eh, heu comentat eh, un dels objectius, que era assolir fer xarxa entre les dones. i Llavors, eh, voldria saber si aquesta xarxa continua o el grau, una mica, l'objectiu, si sí, s'ha aconseguit. Ah, sí, teníem una mica de por al principi, perquè, clar, elles, la majoria són de diferents eh, punts, ja de Pakistan, ja de Marroc, ja de Nigèria, i també ah, teníem una mica de por de que es fessin com guetos, eh, entre cometes, i, i que es quedessin allà. Ah, ha passat el contrari, eh, comparteixen molt les seves cultures, comparteixen molt... Eh, estem parlant, fent quasi més cuina que, que que de tema digital, no però parlem molt de, de les diferents cultures i es pregunta molt entre elles i tal. I és el que dèiem, no? que al principi venien moltes soles o moltes amb alguna amiga molt concreta i ara moltes vegades arriben eh, juntes o se'n van juntes o fla... parlen de fer plans que després no sabem si es fan o no es fan, però sí que... Ah, oh, doncs podríem anar aquí o podríem anar allà tal. Doncs sí que sembla que estem fent una mica de, de xarxa entre elles i, i tal. Eso. Sembla que sí, sembla que sí. I, al, i almenys al, al, allà, a les classes, es nota que, que és un grup molt maco. Si era això, sí? Vale. Gràcies. Sembla que heu creat unes vincles amb la comunitat, no? Mm. Amb aquestes dones. El vostre projecte està dirigit per dones correcta. Sí, al proyecto que concretamente sí, Després. pero sí, si sí, está está sí. abandonas, encargagas familiares y una cosa que parlaban también es que ellas puedan el melfil o la figlia a, a la clase y es cuidan entre ellas también, doncs, pues eh, normalmente están tranquiles, pero hay vagadas que hay algún que que en toda la clase y entre ellas pues doncs, la ayudan y y está guay. Gràcies. Alguna altra pregunta? Sí, una altra pregunta tenim. Ora. Laura, endavant. Laura, jo que bueno, és una alegria que jo he estat una mica desconnectada i estic una mica desconnectada, però tenia moltes ganes de venir a escoltar i és un luxe doncs, escoltar tots els projectes que, que presenteu, que alguns ja els coneixia, però, però sentir-los de la veu de les dinamitzadores, de la gent de les entitats, doncs està molt bé. I el que us volia demanar és, eh, quan parlem de projectes comunitaris, a vegades els dinamitzadores Uh, els hi fa una mica de fresa no? perquè hi ha setes dificultats a vegades per trobar encais CAIS i les col·laboracions amb altres entitats. No? Aleshores, uh, en el cas dels quatre projectes, de quina manera si han estat iniciatives vostres o han estat iniciatives d'altres entitats que us han demanat i en el cas de gentis que també està aquí, doncs, uh, uh, quin paper juga l'entitat també a l'hora d'enllaçar de, de i, de, i de, de treballar aquests projectes amb altres. No? O Seria sigui, una mica això. Per a al·lusions començo jo, no? <ríe> Bé, bueno, um, la Mònica us ha explicat, vale, dels dos projectes que ha presentat, que un va sortir d'una iniciativa pròpia dels propis participants de, de, dels diferents cursos i activitats que ella fa. El, el microcontes va sortir una mica d'aquí, no? de la necessitat de millorar la capacitat lingüística de les persones que hi participaven, per tant... Eh, Brodant Violències us ha explicat que, que, que venia d'una demanda no, de, del CIT i del CIE, que són recursos que treballen amb dones que han patit o pateixen violències i, per tant, eh, neix de l'enxarxament amb entitats del territori. I, a més a més, el fet de treballar aquestes violències li ha facilitat posar-se en contacte amb altres tipus de violències. Per tant, aquí crec que l'enxarxament del projecte i el recorregut del projecte en el territori doncs està donant uns fruits magnífics, d'acord? ¿vale? En quant a l'entitat, eh, ha... nosaltres gestionem tres punts Òmnia i us explicava abans que una mica el nostre recorregut i expertís és la millora de l'ocupabilitat. També tenim projectes de caire comunitari, però evidentment els Òmnia ens guanyen la partida en molts aspectes. Nosaltres aprenem d'ells en aquest sentit i Gentis gestiona aquests tres punts Òmnies generant molta autonomia entre ells, en el sentit de que els deixem fer, perquè ells són els experts en dinamitzar aquestes, aquests espais. Llavors sí que és veritat que la nostra sinèrgia com a entitat cap a ells és, és, és diferent, per exemple, amb el punt de Girona és que gestiona en Xevi, l'enxarxament que ell ja té amb les entitats que treballen en el territori és un enxarxament tan potent que no cal que una entitat externa al barri de Vilarroja, Font de la Pòlvora, si fiqui, perquè ja hi ha moltes entitats allà que estan fent la feina que nosaltres també fem. Ell treballa amb un AS, que són experts en el que és la formació ocupacional de persones adultes i en l'acompanyament laboral també. Hi ha un Càritas allà, hi ha un ADIS, hi ha moltes entitats que treballen el territori d'una manera excel·lent. Llavors no té sentit que nosaltres com a entitat gestora fotem al peu. En el cas, per exemple, de Mònica, sí que és veritat que la Mònica no crec que hàgim de fotre al peu a nivell comunitari, perquè ja us he dit que ens guanya la partida. Sí que és veritat que estem començant a detectar la necessitat de poder donar-li més suport a través d'altres projectes i cofinançaments a, amb el que seria tot de projectes de millora de, de l'alfabetització o, o, o de tot, tot el tema de, de, de millorar els aspectes relacionats amb la llengua, perquè perquè ells puguin ampliar continguts digitals, hem de tenir en compte que primer hi ha una gran bretxa alfabetística. Vull dir, hi ha molta gent que no sap llengua, no sap llegir i escriure i, per tant, no sap interpretar el llenguatge tecnològic, a més a més. No? I després hi ha tota una part, no? que no sé si molts punts òmni hi trobeu, no? que és la gent que us envien del SOC, que no s'acaben de vincular als cursos de formació ocupacional que proposeu des de la xarxa. Per tant. Aquí sí que crec que des de l'entitat podem generar una sinèrgia, perquè estem gestionant alguns projectes d'acompanyament a la inserció laboral de persones que cobren la renda garantida i l'ingrés vital us heu convertit en uns experts en la gestió d'aquesta tramitació. Crec que no és el rol que us toca i si en, cas, en tot cas, com, com dèiem abans, us toca fer aquesta gestió, doncs hem d'habilitar recursos perquè hem de donar formació. No, no tenen ben bé el perfil d'un treballador social com per fer aquesta feina i per tant, com a entitat gestora, necessito reivindicar-ho. Eh, i, i en aquest sentit sí que crec que li podem donar aquest suport, no? l'emplenar o acabar d'emplenar aquests cursos del SOC que no s'emplenen per si mateixos, perquè la gent que està vinculada a aquests projectes, doncs bé, bueno. Pues si pudeu vivir una ayuda subsidiaria de paro i tal, pues m'acosta molt moure'm, tenen moltes resistències en aquest sentit. No? I aquesta sinergia sí que l'hem posat en pràctica amb la Susanna a l'escala i aquest any hem fet un, una activitat molt concreta que es diu Trabajando en digital, que ve subvencionada per l'obra social La Caixa, que el que pretén precisament és el que abans deia en Janís, no? no és només el tractament de les dades i la participació que la gent fa de les xarxes, sinó també la identitat, la identitat digital que se'n genera i l'ús... Què en fa de les xarxes? Vosaltres sabeu que existeix un LinkedIn i que avui dia pues, una persona que es presenta una oferta laboral, pues, depèn de què foto pública és el fin de setmana, pues cuidado que te fer molt mucho daño. ¿no? I llavors en aquest sentit sí que hem fet aquesta activitat concreta a, a l'escala, que ens agradaria generalitzar-la a, a, a Figueres també. Ja us dic, en Girona és no m'hi ficaré, perquè fan una tasca excel·lent. Jo crec que no tenim caguda com entitat, encara que els gestionem. Però amb els altres dos punts a l'Alt Empordà sí que és la nostra voluntat sumar sinergies en aquest camí una miqueta de l'orientació laboral perquè tenim activitat tant a l'escala com a Figueres i per tant crec que aquest valor afegit sí que els hi podem donar. Molt agraïda Laura de veure't per aquí i no sé, t'he contestat? Gràcies. La resta, no? Ara falten la resta. És es que la resta són els tècnics... I no són... Jo entenc que la pregunta de la Laura està... D'acord, perdona, perdona, que no he la pregunta, Laura. Per tant, dono pas. Sí. La pregunta és com, com us heu coordinat amb l'entitat gestora sobre els projectes que heu treballat. Vale. Bé, jo bueno, sí que vinc de l'entitat gestora, ¿no? eh, aleshores, eh, a veure, la, el Punt òmnia, Agora està en el mateix edifici que estem l'entitat gestora, aleshores per nosaltres és que és molt fàcil, o sigui, ens veiem cada dia i treballem junts. Aleshores, eh, en aquest projecte en concret, cada any de l'entitat gestora fem una jornada de somni en la que vénen tots els participants de l'Òmnia, però també de les altres activitats que fem dins del que és l'entitat gestora no i en el que els mateixos participants somien que és el que volen no de cara en el futur i aleshores fem somnis a curt mig i llarg termini aleshores és d'aquí que ve la necessitat d'ells mateixos no de dir doncs volem treballar el tema de com contrastem la informació i sa, sabem també que és un dret humà no el poder gaudir i del coneixement científic i poder participar-ne no aleshores eh, és arrel d'això que després doncs, les persones tècniques el que fan és desenvolupar el projecte no redactar-lo i parlar amb altres entitats d'Europa. Doncs, per poder eh, gestionar aquest projecte, però que per nosaltres, mmm, com treballem dia a dia conjuntament, doncs el que és la, la coordinació és, és molt fàcil, realment. Per nosaltres també, nosaltres tenim el punt òmnia el, el mateix, vull dir, som col·lecti, estem allà, llavors això també facilita moltes vegades la coordinació entre l'entitat i el punt òmnia, la veritat és que és molt fàcil i també partim de les mateixes necessitats del que veiem al barri. Si veiem que hi ha una necessitat molt gran de dones i TIC, doncs allà cap anem. Si veiem nens TIC també, o robòtica, o impressió, o 3D més coses, no estem obertes a obrir-nos al barri, que el barri també acudeix a nosaltres. I nosaltres, bé, bueno, el mateix també, vam començar amb una reunió en rumba i amb òmnia i vam detectar aquesta necessitat i després vam començar l'entitat gestora, a les projectes de l'entitat gestora estem al mateix edifici també, vam començar prim, eh, primer per aquí i després ja vam obrir eh, tot per, per les entitats del barri i tal, que ho han acertat molt bé i, i bueno, s'han derivat també bastant dones i, i això una mica. Ràpid. No sé si Laura t'han contestat a la pregunta. Vèiem que hi ha una bona coordinació d'aquests quatre projectes entre Ponsòmias i les entitats gestores. No sé si hi ha una altra pregunta. Sí. Bones, estava comentant que vosaltres teniu l'entitat gestora al mateix edifici o és una entitat gestora que... Hola, bones, perdoneu. Estava comentant que vosaltres teniu entitat gestora o el mateix edifici o una entitat gestora que gestiona pocs punts. La meva pregunta és, aquestes entitats gestores que gestionen molts punts, creieu que poden tenir el mateix vincle que vosaltres amb la vostra ponòmnia? Una, una mica aclaro el que entenc de la pregunta. Clar, nosaltres tenim una gran diversitat d'entitats gestores. No? Hi ha entitats gestores que són arrelades al territori o que gestionen un punt o dos punts o tres punts. Hi ha entitats gestores que gestionen 28 punts, per exemple, uh, o 11 punts a de, ram del territori de Catalunya. I entenc que la teva pregunta és si creu creuen que la vinculació és la mateixa o és correcta? Hem entès? Sí? Bueno, no sé. Qui, qui contestarà? Pues, a veure què t'explico jo ara. Sí, sí. Clar, com que tenim projectes arreu de totes moltes demarcacions, clar, viable és. viable és. Clar, jo els tinc concentrats a Girona, a la demarcació de Girona, i jo m'he presentat com la referent territorial dels programes de Fundació Gentis a la demarcació de Girona. Per tant, en aquest sentit, per mi és fàcil. Sí que és veritat que et diré que com més lluny van, més difícil és. És una evidència. Per presència, perquè tu pots generar molt de vincle telemàtic, i avui dia les... Bueno, no sé, en Genís ja hem passat a parlar de tecnologia, que a mi m'ha feia por i tot, eh? Vull dir, però sí, però la proximitat és important. A mi, per exemple, m'ha fet una mica d'enveja sana la companya que els té allà, treballant amb ells, perquè jo aquest contacte amb els Òmnia, amb els meus Òmnies, no el tinc, l'estic adquirint ara. I a més a més... Nosaltres jo us he presentat abans que veníem d'un grup d'entitats, llavors Gentis ara gestiona els tres punts, però anteriorment els dos punts més vells i no per edat, no per edat, mai de la vida Mònica per edat. Eh, venen d'una herència de Resilis, en ells una entitat del grup que és Fundació Resilis era qui coordinava aquests serveis. Nosaltres lo que fem és, bueno, pues això, no? Subrogar-los, no? I els agafem nosaltres. Per què? Pues perquè són més afins al nostre projecte com a entitat, treballem per la millora de la culpabilitat de persones, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, la, la, la Susana sí que és una nova adquisició, un nou fichaje, ¿vale? però els altres dos clar, venen d'una herència, per tant ja tenen un recorregut, és el que jo de abans de la confiança. No? Jo, jo no en sé, jo els hi dic sempre que jo les seves paralotes tecnològiques no les conec i que en tot cas l'única cosa que estic és com a recolzament perquè entenguin que no estan sols i que l'entitat gestora està aquí per donar-los aquest suport. Clar, jo soc educadora social, jo sóc molt de contacte de carrer, jo tota la part tecnològica la veritat és que soy una batata. Eh? Per tant, quin recolzament els hi puc donar? El recolzament del coneixement territorial que tinc, el coneixement del recorregut com a entitat dintre del món de l'orientació laboral, que casualment és precisament el punt d'inflexió entre els tres. No omplenem els curs del SOC doncs, vale, pues, ostres, amb en Xevi no m'hi fico perquè les entitats d'allà ja ho fan molt bé i crec que ja té un bon enxarxament amb els recursos del territori i on te vull fer incidència? On te no els emplenen i tenen aquesta dificultat. Per tant, jo crec que la voluntat, si una entitat gestora té voluntat de cuidar els seus treballadors, la voluntat la trobes. T'he contestat? Vale. Sí, És que imposa molt estar aquí, eh? No us ho dic en serio, eh? Jo crec que sí, que sí. Uh, donem uh, les gràcies uh, a, tot, uh, a, to, a, tot, a tots uh, representants d'entitats gestores, de dinamizadors i tècnics de les, uh, de les aquests, uh, quatre entitats. I ara dono pas al meu company, Àlex Parra, per presentar-vos al següent espai.